تو پھر یہ بھی بڑی مصیبت سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر اس پہ عمل کر لے قاری صاحب کا بیان سنا کسی علامہ صاحب کا بیان سنا اچھا لگا دل کو لگ گیا اس نے داڑھی بھی رکھ لی اس نے دستار بھی سجالی ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لی نمازیں بھی پڑھنے لگ گیا اللہ اللہ کرنے لگ گیا لوگوں کے ساتھ بات چیت بہت کم کر دی میل ملاب بھی کم کر دیا تو پھر اس کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی اس کے رشتے دار کہتے ہیں لو جی ہمارے گھر نا ایک صوفی پیدا ہو گیا ہے ہمارے گھر جو ہے نا ایک بھولا پیدا ہو گیا ہے عقل ہی کوئی نہیں ہے اس کو چوبیس گھنٹے لگا رہتا ہے اس کو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ دنیا کتنی چلاک ہو گئی ہے اور یہ ابھی پاگل کا پاگل ہی ہے اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم سنی آقا کریم علیہ سلاد و سلام پر جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ میری امت کے اکثر لوگ جن کو دنیا میں لوگ بھولا بھولا کہتے تھے صوفی کہتے تھے جن کو دنیا کا پتہ نہیں ہے آپ رہی صلاحت و سلام نے فرمایا سب سے زیادہ کثرت میں کثیر تعداد میں جنت میں میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو دنیا میں لوگ بھولے کہتے تھے جن کو لوگ دنیا میں صوفی کہتے تھے ان کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا حضرت جی جب میں نے یہ بات سنی جب میں نے یہ بات پڑھی تو میرے تو دل میں یہی خواہش جاگی کہ یار رسول اللہ عیب باری تعالی ہمیں دنیا کی چلاکیوں سے محفوظ رکھ رہا ہمیں نہیں ایسی چلاکیں چاہیے جو ہمیں جنت سے دور کر جائے کتنا ہی اچھا ہوگا جو بندہ دنیا کی چلاکیوں سے دور اپنی زندگی گزار جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے اور پھر جہنم جہنم میں آپ نے جب نظارہ فرمایا تو کیا دیکھا کہ جہنم بادشاہ وزرا ان کے چیلے اور جتنا بھی بڑے بڑے کبیر آدمی تھے ظالم آدمی تھے جبار تھے جتنا بھی مظلوموں کا حق کھانے والے تھے بادشاہ تھے اور جیسے آج ہمارے ملک پاکستان میں دیکھ لیں وزیر اعظم ہیں ایم پی اے ایم این اے جو بھی جس جس کے پاس جو جو وزارتیں ہیں اور وہ جو جو ظلم مظلوم عوام پر کر رہے گئے اس طرح کے سارے لوگ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے تھے سارے لوگ جہنم میں تھے حضرت جی واقعہ معراج سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ معراج سنا چس کے لیے اور چلے گئے واقعہ معراج سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت جی شعر و شاعری سنی نعتیں سنی شان سنی چلے گئے واقعہ معراج یہ ہے میراج تو یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ سلاۃ وسلام میں پر عرش الٰہی پر گئے رب تعلیٰ سے ہم کلام ہوئے رب تعالیٰ کی زیارت کی رب تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ سے جو وہاں سے جو آپ تحفہ لے کر آئے ہم اس کا پاس رکھتے میراج تو یہ ہے کہ آج ہم جس باتوں سے ہمیں روکا جاتا ہے ہم ان باتوں سے رک جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں رکتا ہم کس کو جا کے کہیں ہر بندہ جو بھی بندہ وہ یہ کہے گا جی معاشرہ خراب ہے حالات نہیں ٹھیک ہیں حالات کیوں نہیں ٹھیک ہیں معاشرہ کیوں خراب ہے معاشرہ ہے کیا چیز ہم ہی تو ہے نا معاشرہ حضرت جی میرے ہاتھ کوئی چیز چڑھ دے میں نہیں چھوڑتا میں کسی اور کو کیا کہوں گا آج کسی بھی کسی بھی بندے کے پاس اگر کوئی اس طرح کا بندہ آج ہے جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور اس کا دالک تو اس نے مار لینا ہے بڑوں کو کیا کہنا ہے جب ہر بندہ اپنے اندر ہی خراب ہے باہر والوں کو کیا کرے گا حضرت جی جا ہم لوگوں کے اندر ایپ ڈھونڈنے جاتے ہیں نا وہاں اگر ہم اپنے اندر ایپ ڈھونڈیں ہم اپنے آپ کو صحیح کریں تو سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا لیکن ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا کہ ہم نے دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے خود نہیں ٹھیک ہونا ہم نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ ہم اپنی دکان پہ جو مرضی بیچیں ہم اپنا کاروبار جیسے مرضی کریں ہم مال و دولت جیسے مرضی اکٹھا کریں لیکن اگلا بندہ ہمارے ساتھ دگا بازی نہ کرے ہم اگر آٹا بیچ رہے ہیں تو ہم اس میں ٹوڑی مکس کر کے بیچیں لیکن دودھ بیچنے والا بندہ کبھی اس میں پانی نہ مکس کرے اور جو دودھ بیچتا ہے وہ کہتا ہے کہ آٹا بالکل خالص ہونا چاہیے دودھ میں چاہے میں جو مرضی مکس کرتا رہوں حضرت جی کون کون سی بات آپ کو بتائیں یہ یہ امت محمدیہ کی حالت ہے اس وقت اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے چیخ چیخ کر کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ساری غلط ہیں یار یہ راستہ غلط ہے یار یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے پتہ نہیں اس امت کو ہو کیا گیا ہے پتہ نہیں یہ امت جا کے سائڈ پہ رہی ہے پتہ نہیں اس امت نے جانا کدھر ہے سب نے رب تعلیٰ کے پاس جانا ہے وہاں سے پھر فیصلہ ہونا ہے جنت کس کے نام ہے جہنم کس کے نام ہے تو جب سب نے جانا ہی رب تعلیٰ کے پاس ہے جب سب کی منزل ایک ہی ہے تو کیوں نہ پھر اس کی مان کے زندگی گزاری جائے جس کے پاس ہم نے پہنچنا ہے کیوں نہ ہم اس کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں جس نے ہمارا فیصلہ فرمانا ہے کیوں نہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزاریں جس نے ہمیں پیدا فرمایا کیوں نہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے رات اور دن کو سوار لیا جائے جس نے ہمیں بابرکت قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے کہ اس کو پڑھنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا کوئی بھی نہیں گزارتا کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے